پنجاب کابینہ کی تشکیل کے لیے لاہور میں نون لیگ کے سینئر رہنما کی بیٹھک ہوئی ہے لندن میں پارٹی قیادت سے گرین سگنل کے بعد کابینہ کو فائنل کیا جائے گا جس میں نون لیگ کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی اور کابینہ کے ممکنہ وزرا کے ناموں کے بارے میں غور کیا گیا کہ کابینہ کے معاملے پر لندن میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کی جائے گی اور وہاں سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی کابینہ کو فائنل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق پنجاب کی نئی کابینہ میں نون لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی علیم خان گروپ ترین گروپ اور اسد کھوکر بھی شامل ہوں گے ذرائع نے بتایا ہے کہ سینئر لیگی رہنما مشتبہ شجاء الرحمان کو وزید مقامی حکومت کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے جبکہ ملک احمد خان کو وزارت قانون کی ذمہ داری دی جائے گی اس کے علاوہ بلال یاسین محکمہ خوراک اویس لغاری محکمہ داخلہ رانا مشود وزارت تعلیم سلمان رفیق اور خواجہ عمران نظیر کو محکمہ صحت کے قلمدان دیے جائیں گے ذرائع نے مزید بتایا کہ نون لی کی لیگا بخاری کو انفارمیشن اینڈ کلچر کا قلمدان اور جہانگیر خانزادہ کو سپورٹس ٹوریزم کا قلمدان دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ کابینہ میں معروف صحافی محسن جگنو سمیت منشاء اللہ بٹ اور زکیہ شاہ بھی شامل ہوں گی